man kan samla ungdomar och barn till att göra någonting annat än att bara vara inne. Fantastiskt. Man kan göra armband, man kan klättra, man kan vara social. Det finns så mycket alternativ. Trevlig stämning bara